Hej, jeg hedder Dekker og læser molekylær biologi på 4. semester. Og når jeg skulle vælge studie, så brugte jeg meget af min tid på at finde en studie, der kombinerede noget kemi og noget biologi. Så fandt jeg så på molekylær biologi, men jeg var meget i tvivl om, det var lige noget for mig. Og jeg havde spørgsmål om, hvordan studiet var, og hvordan arbejdsbyrden og karrieremuligheden ville være. Så jeg valgte at tage på studiepraktik, hvor jeg så fik mange af de spørgsmål svaret på. Noget, I kan spørge mig om, er, hvordan hverdagen er på uni, og hvordan fagniveauet er. Så kan jeg også spørge om, hvordan man strukturerer sin tid, især når man skal bruge meget af sin tid på at pinde. Så kan jeg også spørge om sprog, sådan hvor meget på dansk, hvor meget på engelsk, især nu hvis dansk ikke lige er en stærk side.